Καλημέρα από ένα ακόμα επεισόδιο του καναλιού μου. Καλημέρα στο YouTube. Ε, θα κάνουμε σήμερα μια, ένα βίντεο ε, για το πως ξεκινάμε μία δεξαμενή χελώνας ή ένα ή από τον 0 μέχρι να γίνει υδροβιότυπος. Αρχικά πρώτη φάση είναι να βρούμε ένα μέρο ήσυχο όπου θα στήσουμε τη δεξαμενή μας στον υδροβιοτόπο της χελόνας. Αφού επιλέξουμε το χώρο, η μέσω επόμενη φάση είναι να βρούμε μία δυνατή βάση ξύλινη ή μεταλλική η οποία θα στηρίξει τη δεξαμενή μας. Εδώ τώρα έχουμε μία βάση από μασίρ ξύλο η οποία σηκώνει 200 κιλά η δεξαμενή που θα φτιάξουμε εμείς θα είναι γύρω στα 100 κιλά τελικό βάρος οπότε είμαστε ok. Αμέσως, ε, επόμενη διαδικασία αφού στήσουμε τη βάση της δεξαμενής στο πάτωμα του χώρου, είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν όλη οι τεχνική. Για να δούμε ότι η δεξαμενή μα θα είναι επίπεδη σε σχέση με το έδαφο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και σε πλαστικέ δεξαμενέ και σε ενηδρία με ψάρια. Στα ενηδρία υπάρχει ένα λόγο παραπάνω γιατί δεν κάνει το ενιδρύλιο να γέρνει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μπρος, ούτε πίσω. Πρέπει δηλαδή να είμαστε ο okay. Χρησιμοποιούμε λοιπόν, για το σκοπό αυτό, αυτό εδώ το εργαλείο, οικοδομικό εργαλείο και όλων των τεχνικών, που λέγεται αλφάδι. Ελέγχουμε τη δεξαμενή μας, Βλέπουμε ότι είναι ευθύγραμμη σε σχέση με το πάτωμα και είμαστε έτοιμοι. Σε περίπτωση που δεν είναι ευθύγραμμη θα προσθέσουμε στα πόδια της βάσης ξύλινες φίνες μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θέλουμε μία βάση ευθύγραμμη. Στο σημείο αυτό έχουμε τοποθετήσει τη δεξαμενή μας πάνω στη βάση Τοποθετούμε μία ξύλινη επιφανία και ξαναμετράμε την κλίση της δεξαμενή με το αλφάντη. Είναι επίπεδη όπως ακριβώς θέλουμε να είναι σε σχέση με το Πάτω. Αφαιρούμε το αριφάδι. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η δεξαμενή όταν την πήραμε από το εμπόριο, εγώ συγκεκριμένα την είχα στην αποθήκη του καναλιού. Ε, πρέπει να πληθεί πολύ καλά την προηγούμενη μέρα. Με νερό βρύσης, σαπουνάδα μετά το οποίο είναι ένα προβληματικό συμβατό με χελώνες και ένα μαλακό σφουγγάρι ξεύγαλμα καλό τη δεξαμενή, προσθήκη λευκού ξυδιού γύρω στο μισό λίτρο και πλύσιμο πάλι τα τυχόματα της δεξαμενή, το αφήνουμε και αυτό να δράσει για ένα τέταρτο περίπου Ξανά με τη δεξαμενή με καθαρό νερό στο κήπο μέχρι τη δεξαμενή μας να θεωρείται καθαρή τελείως για να δεχτεί τις χελώνε. Σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα λοιπόν και αφού έχουμε ξαναμετρήσει την κλίση της εξαμενής και είναι ok ξεκινάμε να γεμίσουμε με νερό τη δεξαμενή μας. ή αν είχαμε εν το εν ιδρύω. γεμίζει με νερό από το δίκτυο, θα προσθέσουμε και αντιχλώριο, το οποίο καταστρέφει το χλώριο που υπάρχει στο νερό του δικτύου ύδρευσης και τις χλωραμίνες. Ε, ανάλογα στη ποσότητα προτείνει ο κατασκευαστής ε, το συγκεκριμένο αντιγλώριο είναι ένα ml Το μετράω με ένα νεκομετρικό κιλήτρο Το ρίχνουμε στο νερό της δεξαμενή. Είναι και λίγο παραπάνω από τη συνιστώμενη ποσότητα. Το αντιχλώριο θα μας απαλλάξει, όπως είπαμε, από χλώριο, χλωραμίνες και το συγκεκριμένο μας απαλλάσσει και από την ελεύθερη αμμονία που υπάρχει στο νερό μετατρέποντά yeah. τη μετατρέπει σε αμμονιακό κατιόν που είναι πιο ανώδυνο για τους υδρόβιους οργανισμούς. Βλέπετε τη δεξαμενή, έχει φτάσει μέχρι τη μέση το νερό. Στόχο μα είναι να φτάσουμε μέχρι πάνω. Κοντεύει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και φυσικά πρέπει να είμαστε να κλείσουμε το νερό. Να πλημμυρίσουμε. Είμαστε πολύ κοντά στο να γεμίσει. Τρία λεπτά ακόμα. Και ο Φλίωνας, η διαδικασία για με τους δεξαμείνεις. τη φάση αυτή προσθέσαμε ένα κρεμαστό φίλτρο θα το συνδέσουμε στο ρεύμα Αυτό βλέπετε εδώ το φίλτρο, ένα ηχέιμ Το συγκεκριμένο φίλτρο έχει ονομαστική... 200 λίτρα δεξαμενής που σημαίνει ότι είμαστε στο διπλάσιο για τη συγκεκριμένη δεξαμενή με χελώνες, το οποίο είναι μία χαρά ε, επειδή οι γενικά είναι βρώμικα ζώα θέλουμε το φίλτρο μας να έχει μεγάλη απόδοση σε σχέση με τα λίτρα της δεξαμενής για να την καθαρίζει καλύτερα Το συγκεκριμένο φίλτρο είναι στρωμένο ε, Σε ένα επόμενο βίντεο θα σας πω πως γίνεται το στρώσιμο του φίλτρου για το σύνδρομο νέα δεξαμενής και πως αντιμετωπίζεται, αλλά αυτά θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο Στην δεδομένη στιγμή, αφού έχουμε πλέον προσθέσει και το φίλτρο, θα προσθέσουμε μία ξηρά, μία προβλήτα η οποία επιπλέει και σε αυτή θα βγαίνει η χελώνα ή οι χελώνες χελώνε και θα έχουν από πάνω το φωτισμό UVA UVB. Τελειώνοντας το βίντεο έχουμε βάλει και ένα πλέγμα στη δεξαμενή το βλέπετε για να μην μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο η χελώνα μας ε, να βγει έξω από το ενιδρείο το φωτιστικό Κρέμεται και αυτό σε ένα ορθοστάτη Περίπου στα 20 με 25 εκατοστά ανάλογα με το λαμπτήρα που χρησιμοποιούμε και τις προδιαγραφές που δίνει ο κατασκευαστής 20 με 25 εκατοστά πάνω από την ξηρά μας Και τώρα σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε και μία χελώνα Κάτι που δεν θα κάναμε σας το ξαναλέω και πάλι αν ήταν καινούργια η δεξαμενή μας και άστοδο το φίλτρο. Τώρα εγώ για τις ανάγκες του βίντεο θα βάλω μια χελώνα για να δείτε πως λειτουργεί η δεξαμενή. Είναι μια ρες 2 χρονών. Κοκκινόλεμη. Είναι λιγάκι στεσαρισμένος 2 χρονών περίπου και πάμε να δούμε πως θα τη τη καινούργια δεξαμενή Εδώ τελειώνει ένα ακόμα βίντεο, αν σας άρεσε, κάντε like, μην ξεχάσετε εγγραφή στο κανάλι μου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.